— Дякую вам. — Це вам. — Це, це вам. вас я вітаю всіх. із весною, і з усім домом. — Давайте ми вам допоможемо. — І мир наступив швидше. Дай Боже. Пані Галині 86. До того, як потрапила сюди, жила в Очакові. Два місяці тому один із ворожих снарядів влучив в її будинок. — А це снаряд улетів у мою хату. Розрушив у мене всю хату, <гану> і, валюту, і стіни розрушені, і вікон немає, і дверей немає, і я залишилася в каліках, мої рідники. Розмови про сім'ю в жінки викликають сльози. Поки одна група волонтерів розносить подарунки людям, які не ходять, інші підопічні, що опинились тут, слухають концерт. Я знаю, не пробачиш, всі, на душі. Ініціаторка збору грошей в соцмережах та залучення спонсорів для закупівлі подарунків – Міла Юрченко. Жінка розповідає, що привезли. Ми підготували такі подарунки, тобто тут е, смаколики, капучина, цукерки, сок, печиво і милка е, рідке. Дарували і власноруч зроблені речі. Я вам так скажу, зараз таке скрутне становище. Самі знаєте, в нас в Україні не вистачає якби людям і уваги і тепла і всі якби багато людей дуже зараз обозлюних на цей ну, на цей світ і хотілося б хоч трохи якось дати їм радість якусь подарувати тепло і щоб вони розуміли що вони не одні антоніна розповідає нещодавно не стало її бабусі Відкритка, яку я робила, ну, тобто я не одну зробила відкриточку, а багато, ну, скажімо так, зробила з любов'ю, як своїй бабусі. Валентина Гурова, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.